واقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتاول وجميع ايات الصفات يمرها كما نقل الطراز الاول وارد عهدتها الى نقالها واصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القران إذا استدل يقول قال الأفطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف يَنزِلُ وأقر بالميزان والحوض الذي لاني منه ري أنهل وقد الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجي واخر مهمل والنار يسلاها الشقي بحكمة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 وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا فإن اتبعت سبيلهم فموفقون وإن ابتدعت فما عليك معولون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته